Com puc personalitzar les notificacions que vull rebre? Al campus virtual et permet modificar les teves preferències per rebre les notificacions. Per personalitzar les opcions haurem d'anar al desplegable situat al costat de la teva imatge de perfil. Al desplegable hauràs de clicar a Preferències i apareixerà un menú d'opcions. Aquí trobareu Preferències de les notificacions. En aquest apartat pots trobar totes les possibilitats de personalització en quant a notificacions de la tasca, enquesta, fòrum i lliçó. És a dir, rebre o no rebre notificacions quan esteu connectats o fora de línia model i també, si vols o no rebre, còpia al el correu electrònic. Si utilitzem la tasca com a exemple i decideixes que no vols rebre còpia de les notificacions al teu correu electrònic, Només has de clicar de damunt del ON i automàticament canviarà a OFF. Si el deixes així, ja no rebràs notificacions sobre la tasca al correu.